Рятувальники продовжують проводити профілактичні заходи в місцях з масовим перебуванням людей, а саме в закладах охорони здоров'я. Сьогодні на базі Ізмаїльського перинатального центру фахівці ДСНС провели черговий профілактичний захід, мета якого – охопити як більше людей для того, щоб навчити їх правилам пожежної безпеки. Захід був поділений на дві частини. Продолжение час теоретичної частини рятувальники ознайомили медичний персонал з основними причинами виникнення пожеж, статистикою загиблих і травмованих на них. Ми розібрали, що таке вибухонебезпечні предмети, що таке замасковані підозрілі предмети, як необхідно правильно діяти у разі виявлення цих предметів. Далі ми зосередились на тому, як потрібно поводити себе, якщо що лунає сигнал повітряної тривоги? Що ми повинні були ще донести до людей? Що, що таке надзвичайна ситуація, та коли рятувальники виїжджають на допомогу населенню? Далі ми зосередили увагу на первинних засобах пожежого сіння, а саме вогнегасників. Ми детально ознайомили медичний персонал, яким вогнегасником можна скористуватися. Ми наголосили на тому, що універсальними вогнегасниками є порошковий та вуглекислотний. Ми розповіли, як попунктно, поетапно необхідно ним користуватися. Далі, для того, щоб підкріпити теоретичні знання, ми прийшли на подвір'я, де кожний з медичного персонала мав змогу скористатися порошковим вогнегасником та ліквідувати умовну пожежу. Сьогодні в парентальному центрі був інструктаж з пожежної безпеки. Нас навчали користуватися вогнегасними, як ліквідувати пожежі невеликого та що робити в таких екстрених ситуаціях, а також вибухові предмети і інші надзвичайні ситуації. Дякуємо за організацію даного інструктажу, а також хотілося б, щоб такі інструктажі були чаще. Дякую.